Olete kindlasti mõnikord naaru kätte surnud. Eks? Olete olukorras, kus te ei suuda naeru tagasi hoidagi. Ja naerate, ja naerate, ja naerate, ja naerate, kuni surete sõnase otses mõttes naaru kätte ära. Sellist asja tuli ette 20. sajandi alguses paapööa uuskõni kus põliselanikud surid naaru värinate kätte ära. Hiljem avastati, et sealsel rahvale oli huvitamatuse komme kus kadunuke keedeti ära ning söödi ära. Neil, kes sõid ära kadunukese aju, küünnes välja närvihaigus kuru, ehk naertubi. Mis seda jubedat haigus põhjustas? Sellest aru saamiseks tuleb esmalt uurida valkude ehitust. Kõige Kõigepealt! Tuletame meelde, et valgud, ehk proteiinid, on üks neljast biomolekulte liigist. Valgud on polumeerid. Polumeer tähendab, et üks suur molekul koosab paljudest korduvatest väikestest rühmadest. Võime ette kujutada nii, et lahti arutatud valk on nagu pärligee, kus iga pärl ongi korduv osakeste rühm. Ja sellised rühmi või pärle millest valgud koosnevad, nimetatakse aminohapeteks. Aminohaped võib ühes valgus olla väga erinev kogus, alates paarisajas kuni paari paarituhandeni. Aminohaped on olulised sel lihtsal põhjusel, et neist moodustavad valgud ja seda, miks valgud on olulised, õppisime alles eelmises videos. Nii siis, kus me seda head aminohappe kraami saame? Mõned aminohapped on asendamatud, neid on 9 tükki, mõned on osalised asendamatud, neid on 6 ja osad on asendatavad. Sellised on viis. Ja asi ongi täpselt nii lihtne, nagu nimet ütleb. Asendatavad aminohaped on need, mida organism suudab ise piisavalt koguses sünteesida. 9 asendamatud aminohapped kutsutakse asendamatudeks, sest meie organism ei suuda neid ise toota. Ehk peame saama need aminahapped toidust. Asendamatud inimesi ei ole olemas, aga asendamatud aminahappeid on küll olemas. Aga siis on kuus osaliselt asendamatud aminahapped. Neid kutsutakse nii, sest meie keha küll toodab neid aminahappeid, aga mitte piisavas koguses. Ehk lühiajaliselt saame ise päris hästi hakkama, aga mingi hetkel peame neid juurde saama. Tavaliselt tekib asendamatute ja osaliselt asendamatute aminohapete puudusega probleeme inimestel, kes järgivad spetsiifilised teete. Ja nüüd mõni karjub kindlasti, aha, Veganid, need on nii lollid, rahu, rahu. Jah, taimse teedi juures tuleb arvestada asendamatute ja osaliselt asendamatute aminohapetega. Ja ka sellega, et organismil võib olla taimselt valku mitu korda raskem omastada kui loomselt valku. Aga kui soovid sellist teeti järgida, siis see on täiesti okei. Okay. Lihtsalt jälgi, et saaksid toidust vajalikud aminahappet kõtte. muidu võib pikas perspektiivist tekida aminahappete defitsiit. Siis ei saa valgud organismis koreksed moodustada ja oma ülesandit täita. Ja see on juba väga jama lugu. Aga kuidas siis valgud siis korrektselt moodustuvad? Alustame struktuurist. Nagu peomolekule omane, siis keskne element on süsinik, mille külge on kinnitunud aminaryhm, karboksüürühm, üks üksik vesinik ja kõrval ahel. Kõigil aminohapetel on aminaryhm. Ja karboksüürü samad. Erinemast tuleb sisse kõrval Erinad aminohaped on kokku 20 tükki. See ongi see pärast, et kõrval on 20 erinevad. Aga nüüd, kui me oleme tutvunud aminohapetega, tuleme tagasi selle juurde, et aminohapetest moodustab kui justkui pärlikee, mida me nimetame valguks. Mis seda keed üldse koos hoiab? Selleks on peptiitsida. Kui kahe aminohappe vahel sünteesitakse peptiitsida, siis ühe aminohappe karboksüürrühmas võetakse ära hidroksüürrüh ja teise aminohappe aminorühmas võetakse ära vesilik. Ning pannakse need oma vahel kokku. Ja tulemuseks volaa! Vesi lendab välja nagu Kalevipoja kivivise. Aga nagu me teame, et keegi ei taha siinses maailmas eriti üksi olla. Ja nüüd juhtubki, et karbaksüürrühma süsinik ja rühma lämmastik sirutad üksteise poole käed ja vopa! Meil tekib petit Ja nii ongi aminohapped seotud valkudeks. Valk on väga palju erinevad. Ühes ainsas keharakus võib erinevad valke olla pool miljonit. Kõigil neil on erinevad ülesanded. Samas valkude moodustamiseks kasutatavaid aminohappeid on kõigest 20 erinevad. Kuidas saab siis olla nii palju erinevad valke? kõigepealt. Kui selles nii-öelda ehk valgu molekulis, on kaks aminohappet oma kohad vahetanud, siis see on juba täiesti uus valk ja tal võib olla teissugune ülesanne. Sama juhtub, kui üks aminaab ära võtta või juurde panna. Niimoodi on võimalik nende 20 aminohappe põhjal luua tohutu hulga kombinatsioone ja sealt tulevadki kõik need miljonid valgud. Nii siis, seda, mis ülesannad valk täitma peab, võib määrata aminohapete järjestus. Aga lisaks aminohapete järjestusele on oluline ka valgu ehitus. Valgu ehituses eristakse nelja järku struktuure. Esimene meist, ehk primaarstruktuur ongi see KLG, ehk aminohapeline järjestus. Teine ehk sekundaarstruktuur, tekib, kui molekulite osade vahel moodustavad vesiniks sidemed. Vesiniksidemete tõttu toimub molekulte sees kas molekule kiertumine, ehk tekib eeliks või voltumine, ehk tekivad murtud lehed. Ja näiteks ammlikuniit on teist struktuuriga. Kolmas järg, ehk struktuur, tekib, kui vesiniksidemetele lisanduvad veel erinevad tüüpi sidemed. Seal võib ette tulla nii hüdrofoobseid kui ka hüdrofiilseid interaktsioone tiisulfiid sidemeid ja joonilise sidemeid. Ühesõnaga tekib palju erinevaid sidemeid, mis tõttu saab valgu molekul kolme mõõtmelise kuju. Ja näiteks lihasvalgud ongi kolmandat järgu struktuuriga. Kõrgem neljas järg, ehk kvarternaar struktuur, tähendab seda, et oma vahel liituvad mitu kolmandat järku valgu molekuli. Näitena võib tuua hemoglobiini, mis kooseb neljast oma vahel liitunud polupeptiidist. siis lisaks haminohapete järjestusele määrab valgu ülesande ka see, millist järgku struktuur tal on. Kui valgud võivad moodustada keerukamaid ehk kõrgemat järgku struktuure, siis see protsess võib käia ka teispidi. Näiteks kuumutamisel või tehnilise töötlemisel võib kõrgem järg laguneda madalamaks järguks. Ja selle käigus muutuvad ka valgu omadused. Seda kutsutakse valkude naturaatsiooniks. Kõige lihtsam näide siin kohal on muna. Kui muna praadida või keeta, siis kaab muna valgu kõrgemat järgu struktuur. Valk muutub vedelast tahkeks. Ehk siis näete, kui valgustruktuur muutus, muutsid ka tema omadused. Keedetud või praetud munavalged enam tagasi vedelaks teha ei saa. Kuid on valke, mille puhul on võimalik kõrgem järg ja funksioon taastada. Sellis protsessid nimetakse valkude reenaturatsiooniks. Päris palju valke hoitakse meie organismis nii-öelda tagavaraks, ehk inaktiivses olekus. Kui on vaja, siis on valk kohe olemas ning saab struktuuri muutusega kiirelt aktiveerida. Tuleme nüüd tagasi meie video alguses olnud nearutõve juurde. Huituvaks teeb selle loo see, et tegemist pole mingi viirus või bakteri haigusega. Haigus oli hoopis seotud valkude struktuuri muundumisega. Asja oli selles, et ära söödud kadunakesel oli ajurakkudes teked nii-öelda sombi ehk tõvestavad priian-valgud. Need olid normaalsed valgud, mille struktuur oli muundunud ja nad ei täitnud enam oma ülesandeid. Kuna need valgud asusid juhtumisi närvirakkudes, siis tulemuseks oli ajukahjustus ja nad olid võimelised muundama ka teisi valgumolekule. Ja kui nüüd naised ja lapsed siit sellist zombistunud närvirakudega aju, siis need zombivalgud muundasid ka nende aju normaalsete valkude struktuuri. Ja nad haigestusid narutõppe. Ehk siis, valkude struktuur on oluline. Kui valgustruktuur läheb paigast ära, võib väga hullusti minna. Aga mida me siin õppisime? Esiteks. Valgud on polumeerid, mis koosneb aminohapetest. Teiseks, aminohappeid on kolme liiki asendamatud, osalised asendamatud ja asendatavad. Kolmandaks valgu molekulis on aminohapete vahel tugev peptiidside, mille lagundamiseks läheb vaja väga palju energiat. Neljandaks valgu ülesande määrab tema struktuur. Mis järjestus on oma vahel aminohaped ja mis kuju valgumolekulid võtavad? eristakse nelja järgu struktuuri. Viiendaks, valgu teinaturatsioon tähendab kõrgema järgu lagunemist ja reinaturatsioon tähendab kõrgema järgu taastamist. Aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis ja tahad sellised rohkem näha, siis vajuta telli, Otsi videoopsi üles Facebookis ja Instagramis ja räägi mis kindlasti oma sõpradele, sugulastele, tuttavatele. Anna meile kindlasti kommentaarides teada, kui video tekitas küsimusi või mõtteid. Ole mõnus ja elame veel!